Концерт біля фонтану в центрі Хмельницького розпочинає дитячий хор Подільські солов'ї українською народною піснею. Ну, звісно, червону калину презентуємо, бо її співає світ. Пісниця хору Маргарита Боженова розповідає, про пісню до війни, коли вона стала відомою, не чула. Пісня сама дуже чудова, мені подобається. Після виступу дитячого хору для глядачів співають і грають на музичних інструментах. Баба у садочку, Ля -ля. Пасали, тусили, старочку, соні. Тим часом біля імпровізованої сцени збираються глядачі. Хмельничанка Наталія говорить, навіть під час війни такі заходи для дітей потрібні. Діти мають себе виражати якось, Це для них теж якась підтримка. Це їхнє самовираження. Викладачка естрадного вокалу музичної школи Наталія Бухтенко говорить, концертну програму вирішили зробити легкою та розважальною для юних глядачів. Як би там не було, життя триває, і у нас тут свій фронт роботи. Ми маємо тримати свою країну в культурному плані, і діти не повинні відставати. Загалом для хмельничан діти підготували 42 номери співу та гри на музичних інструментах. Діана Колесник, Дем'ян Цегольник – Новини на Суспільному, Мухмельницкий.